חברו או פשטו את התשובה וכתבו אותה יש לנו כאן שני מספרים מעורבים. יש לנו חלק של מספר השלם וחלק של שבר, ואנחנו צריכים לחבר אותם. יש שתי דרכים לעשות את זה. אפשר להמיר את שניהם לשבר מדומה, ואז לחבר אותם ולהמיר את זה בחזרה למספר מעורב. או שאתם יכולים פשוט להתבונן בזה ולהגיד, אתם יודעים כמה זה 17 ושתי צ'יות? זה אותו דבר כמו 17 ועוד שתי צ'יות. ואז 5 ו-9 זה בדיוק אותו דבר כמו 5 ועוד 9. אז 17 ו-2 9 ועוד 5 9 זה אותו דבר כמו 17 ועוד 2 9 ועוד 5 ועוד 9. שני המשפטים האלה זהים לחלוטין. אנחנו יודעים שכאשר מחברים קבוצה של מספרים, לא משנה באיזה סדר עושים את זה, אז אתם יכולים להפוך את זה ככה בסדר הפוך. יכולים להגיד שזה אותו דבר כמו 17 ועוד 5 ועוד שתי תשיעיות ועוד אנחנו יכולים לעשות זה בכל סדר, אנחנו יודעים כי 17 ועוד 5, כבר עשינו את זה בעבר, אז 17 ועוד 5 זה 22, אז החלק הזה שכאן זה 22, אז יש לנו 22 ועוד, כמה זה שתי תשיעיות ועוד תשיעית? יש להם את אותו מכנה, אז זה יהיה חלקי 9. ואז נחבר את המונים. שתיים ועוד אחד זה שלוש. את זה, אז זה זה 22 ועוד שלוש תהיות, אבל ניתן לפשט את זה, גם המונה וגם את המחנה, ניתן לחלק בשלוש. נחלק את המונה בשלוש ונקבל אחד, נחלק את המחנה בשלוש, נקבל שלוש. אז זה 22 ועוד שליש, וזה בדיוק אותו דבר כמו 22, ונרשום את זה בצבע אחר, כחול. βέβαια, δεν έχουμε κανέναν τρόπο να τον